pe îl pe Tudor el toader, după propunerea privind desgubirile pentru deinui, furaci toți, ce e bine să fugi. Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe ministrul Justiei, după ce Tudorel Toader a anunțat că Ministerul Justiciei lucrează la un proiect de lege care prevede conferirea de despubiri, compensații materiale, pentru perioada cât un decinut a stat în condiții necorespunzătoare. Ce spune Tudorel Toader, furaci! Stimați conceceni, furați toți ce e bine să fur", a comentat la Digi24 jurnalistul. <fie> Ulterior, Tudor Toader a făcut precizări cu privire la modul în care vor fi despubii de inui care au stat în penitenciare în condiții necorespunstoare. Hotrârea CEDO prevede un recurs efectiv, recurs efectiv neînsemnând doar pentru cei pe care legea i-a prins în penitenciarii au putut beneficia de șase zile considerate executate la 30 de zile în care au stat în condinii necorespunstoare. Să ne imaginăm ce cineva e la IT cu o săptămână înainte de intrarea legii în vigoare, ei nu a mai beneficiat de recurs compensatoriu. Curtea European spune ce trebuie să le demeilor meilor despăgubiri pentru perioada în care au stat în detenție necorespunstoare, a spus Ministrul Justiei. Ce spune Tudorel Toader? Furaci, schimați concepeni, furaci tot ce e bine să furi, ajungi la cu subliniere cerie, nu stai prea mult pe acolo, mai scrii o carte, mai vine o amnistie, mai un recurs în compensație, vine ceva, subliniere -i la sfâr subliniere ai dacă e subliniere ti tare în clanc, o să prime subliniere ti subliniere I de euro, pe lângă ce ai furat. Nu rentează, asta e te vrea hoc. Tici de ce? Pentru ce dacă furme toci, atunci nu se mai vede cum furcine are de unde se fure cu adevărat subliniere i de înalt clas. Noi, ce sublinierea subliniere -ia, ce putem fura? Îmi bac sublinierei subliniere. Facem un hatâr, un pe subliniere, subliniere, un, un plocon, un ciubuc, în schimb, la nivel înalt, acolo sunt oameni, milioane, zeci de milioane de euro care se pot fura în lin subliniere te, atât timp cât suntem o de hoci se poate fura de acolo de unde sunt mulți bani. Asta se dore subliniere te, se creeze atmosfera ce hocea în firea lucrurilor. A sublinierea sublinierei cu procesul lui Dragnea, direcția propagandei PSD în jurul procesului e gre subliniere IT. Dragnea susține ce nu sublinierea tia, a sublinierea s-a sfântul acuit cu avocații. greu se crezi. Când el era subliniere F la când nevasta era subliniere F a celor două personaje care nu cel cau pe la protecția copilului, ci în schimb erau la partii. Vrea să spun dragnea nu sublinieră tia cine e în subordinea nevestei sublinieră-i cine lucrează la partii. E ca sublinieră-i cum n-are sublinieră i cum n are subliniere? E un gospodar ce i se întâmplă în vetetura cu caprele, sublinierei Nevasta din casă. Direcția asta e greu, subliniere IT. eu i-a subliniere sugera lui Dragnea să meargă pe urmați Direcție mai populare. ii ce a făcut? Le-a pus el pe alea două de la partid la Nevast, adică în cara asta se dau tunuri de miliarde pe i. Matale nu se cea Asta e direcția. A complicit cisteia ce-l duce? Ce-a făcut? care e problema? Ce toți facem a sublimierea? Sta e cel mai periculos lucru, un atacul asupra justicei, nasau asupra serviciilor tot ce încearcă o de la putere, ci ce vor să induc starea de complicitate de sus în jos, care era specific comunismului sublinierei care nu a fost recunoscut niciodată. După 1989, am spus a sublinierea, noi, poporul, ne-am eliberat de ea care i -a, a comentat Cristian Tudor Popescu.